Вийшла з спортивного клубу. Проходилася якраз, пройшлася через стоянку, вийшла на цю доріжку, і от на цьому місці на мене було здійснено напад, вилито невідому речовину такого кришного кольору. Напав на мене чоловік, він був в капішоні і в масці. От, нічого мені не говорив, просто це зробив. В руках він мав пакети і якусь ємність, в якій була ця речовина. Вона була ну, мега неприємного запаху. Так, про напад на себе розповідає Альона Береза. каже, після нападу чоловік перебіг дорогу і зник за рогом будинку. Цей напад дівчина пов'язує з журналістською діяльністю. Особисто я пов'язую звичайно це зі своєю професійною журналістською діяльністю. Найбільше пов'язую з останніми розслідуваннями, в яких я згадала і депутатів міської ради, і, і не тільки міської, ще й обласної ради. Ми писали про фінансування політичних партій, ну і про майно і е, доходи і декларування депутатів. Люна зізнається, переживає за своє життя і життя рідних. Я зараз реально переживаю за своє і життя і здоров'я, не тільки за своє, а за своїх рідних. Тому що я не можу зробити висновки, що ця ситуація вже себе вичерпала. Тобто, ніхто не може цього гарантувати. Поліція порушила кримінальне провадження, розповідає старший інспектор з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. За вказаним фактом працівники Хмельницького районного управління внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина 1 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі триває досудове розслідування, створена робоча група, яка займається даним фактом. Відповідальних за хуліганство передбачено як кодексом про адміністративні правопорушення, каже адвокат Андрій Місяць, так і кримінальним кодексом. Якщо хуліганство вже вовремене з обсудливим цинізмом, з метою явної неповаги до суспільства, то в такому випадку, звичайно, це вже буде кримінальна відповідальність, де передбачено і покарання у вигляді обмеження волі, у вигляді штраф, так що хуліганство вже з так званими з кваліфікованими ознаками, це може бути і друга, третій, третя, і четверта частина, то тобто, відповідальність передбачені також у вигляді позбавлення волі. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інни Глеге, у 2020 році поліція розслідувала один напад на журналіста. Цього року інцидент із зеленою Березою – це перший подібний випадок. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.